અલકાન મને દ્વાર કાલે ખાડપોડી કાન રે હે બાલા રઈના શકો દમ વિના અલકાન મન ગોમતી માનવ રાવપોડી કાન રે હે બાલા રઈના શકો દમ વિના